السّلام علیکم یہ میرے پاس ایک 4K الٹرا ایچ ڈی ٹی وی باکس پڑا ہوا ہے تو اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دیکھیں ذرا اس کو یہ اصل میں پن پیک کنڈیشن میں ہی ہے میں نے ایل سی ڈی کے لیے منگوایا تھا تو ایل سی ڈی میں پہلے سے ہی اسمارٹ ٹی وی فنکشن موجود تھے آپ یہ دیکھ لیں ذرا اس میں ایچ ڈی ایم آئی کیبل وغیرہ اور یہ پورٹ وغیرہ اس میں آپ ذرا ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوسری طرف تین یو ایس بی پورٹ دیے گئے اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے جی تو کارڈ بھی پڑتا ہے اس میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں آپ تو تو یہ اسی طرح ڈبا پائے کی میرے پاس پڑا رہا ہے تو دیکھیں ذرا اس میں میں آپ کو باقی چیزیں دکھاتا ہوں اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے یہ ایک ریموٹ پڑا ہوا ہے ریموٹ میں ابھی سیل نہیں پڑے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اس کا یہ ایڈاپٹر ایڈاپٹر میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں تو اگر کسی کو یہ ٹی وی باکس چاہیے ہوگا تو فور تھاؤزینڈ میں مل جائے گا تو میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں زیرو تھری فور سیون ڈبل فور فور ڈبل